Salam. Yükgüşünə verililişində xoş gəltdik sizləri. Məlumdur ki, bu ilin əvvəlindən Azərbaycan Respublikasının Vergilər Məcəlləsinə bir sıra əlavə və dəyişikliklər edilib. Həmin əlavə və dəyişikliklərlə bağlı sahibkarların və digər vergi ödəyicilərinin məlumatlandırılması isə günün ən vacib tərəflərindən biridir. Bu dəfəki verililişimizdə də biz vergi məcəlləsinə edilən əlavə və dəyişiklikləri müzakirə edəcəyik. Verilişimizin qonağı Yükgüş Nas Əkrəm Həsənovdur. Hoş gəlmisiz Əkrəm bəy, Vergilər Məcəlləsində edilən bu əlavə dəyişikliklərə ümumi kontekstdə bir qiymətləndirmənizi istərdik. Nə dərəcədə müsbət və mənfi tendensiya var yeni dəyişikliklərdə? Ümumən, ilk nəvədə qeyd etmək istəyərdim ki, Vergil Məcəlləsində hər il ə, bu qədər sahədə dəyişiklik edilməyin özü ə, yaxşı bir şey deyil. Ə, xüsusən də adi vətəndaşlar üçün bəlkə də elə bir böyük əhəmiyyəti yoxdur, amma sahib Investorlar üçün, yəni həm yerli, həm də xariki investorlar üçün vergi məqəlləsinə biznesin qaydalarını, faktiki, belə deyək, oyun qaydalarını ildə bir dəfə gidi dəyişmə yaxşı şey deyir. Çünki istənilən biznes planlaşdırılanda bir neçə il üçün planlaşdırılır və çəkilən vergi xərcləri də nəzərdə tutulur. Buna görə ümumən belə, amma konkret bu il edilən dəyişiklərə gəldikdə, həlbəttə bu dəyişiklərin əsas mahiyyəti vergi yığımlarını artırmaqdır. Yəni, biz amımız bilirik ki, ölkəmizin neft gəlirləri azaldığı üçün dövlətin daha çox vergi toplamağa ehtiyacı artıb və buna görə də bu məcəlləyə edilən dəyişikliklərin əsas mahiyyəti bunadır. Amma eyni zamanda da ya, vergi ödəyicilərində xeyrinə, orada müəyyən məqamlar var, ya sahibkarların da xeyrinə bəzi vergidən azad olmalar var və və s. digər tərəfdən də bu vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliklərdən əlavə də eee cəmiyyətimizdə vergi vergi amnestiyası kimi qəbul edilən ayrıca qanun da qəbul edilib ki, həmin qanuna görə də ə, bəzi vergi borcları tam, bəziləri isə qismən ə, silinib Yəni, bunu da mən bütünlükdə baxışsaq ki, yəni, vergi qanun verginə edilən dəyişiklərin bir tərkib hissəsi kimi baxardım. Və ən nəhayətdə, təbii ki, bu vergi qanun verginə edilən dəyişiklərin əsas tərkib hissələrindən biri naqdsız hesablaşmaların daha çox artırılmasına və naqd hesablaşmaların məhdudlaşdırılmasına ilə bağlı olaraq. Olan dəyişiklərdir. Əkrəmək, istənilən halda dövlətin ə, vergilər, toplanılan vergilər hesabına yaşaması, dövlət büdcəsinin bu va vasitə ilə formalaşması müsbət tendensiyadır. Yəni, bir növ dövlət həm də vətəndaş qarşısında məsuliyyəti daha artmış olacaq. Amma hər bir ə, zaman sahibkar vergi ödəyicisi daha az vergi ödəmək də maraqlıdır, dövlət izləkisində daha çox almaqdır. Buna görə son vaxtlar ən çox müzakirə olunan 220.12-ci maddə ilə bağlıdır ə əməliyyatlar zamanı 1 faizlik tutulma. Nə dərəcədə hüquqi və iqtisadi əsası var bu dəyişikliyə? Əvvəla qeyd edeyim ki, Azərbaycan hazırda dünyada mövcud olan iki dövlətdən biridir ki, belə vergi tətbiq etdi. Bir Hindistandır, bir də ki, Azərbaycandır. Yəni əksər dövlətlərdə belə vergi yoxdur. Və bu da heç də təsadüfən deyir, çünki belə verginin heç bir iqtisadi əsası yoxdur. Yəni, ilk növbədə gəlin başlayab bundan. Çünki istənilən vergi ə, onun üç obyekti ola bilər. Yəni ki, üç obyektdən biridir vergi. Ya bu, gəlirdən tutulan vergi olmalıdır. Bağın, vətəndaş nə isə qazandı vergi verdi oradan, onun onu, onu gəlir vergisidir. Ə, ya xərqdən tutulan vergidir, misal üçün aksizdir, yaxud əlabə dəyər vergisidir ki, biz nə isə alanda bizdən o vergini tuturlar. Ə, ya əmlak vergisidir, misal üçün əmlak vergisi. Bu dəqiqə kimin evi varsa, həmin evin ə, ev üzrə o, o vergi verir. Amma bu vergi ki, ə, nağlaşdırma zamanı, tutulan verginin obyekti iqtisad elminə məlum deyil. Yəni, hardan tutulur bu? Bu nə gəlirdi, nə xərcidir, nə əmlakdır? Sadəcə, sahibkarın özünə məxsus olan pulu naqt qaydada çıxarılmasına görə tutulan bir ə, vergidir və bunun iqtisadi əsası yoxdur. Məsələnin sırf ə, qanunvericilik tərəfinə gəldikdə də Bu qanun konstitusiyamıza, ilk növbədə, tamamilə ə, ziddir. 2-cü konstitusiyanın 73-cü maddəsində birbaşa qeyd olunur ki, ə, vergi ödəkilərindən yalnız qanunla nədərdə tutulan vergiləri tutmaq olar və heç kəs qanunda nədərdə tutulmayan ə, verginin ödənilməsində məcbur edilə bilməz. Yəni siz mənə sual verə bilərsiniz ki, yaxşı, bu qanunda axı var. Yəni, siz də dediniz ki, bəli, vergi məgəlləsinin 220 nöqtə 12-ci maddəsinə edilən əlavə ilə bu vergi var. Amma vergi məgəlləsinin digər maddələri var və vergi məgəlləsinin 12-ci maddəsində birbaşa qeyd olunur ki, vergi yalnız o halda müəyyən edilmiş hesab edilir ki, həmin vergi üzrə bir neçə element məgəllədə xüsusi qeyd olmalı Məsələn, vergi, vergi ödəyicisi, vergi tutma obyekti, vergi dərəcəsi və vergi məcəlləsinin bütün fəsillərində, yəni demək olar ki, hər vergi növünə ayrıca bir təfsil həsr olunub. Həmin hər bir, yəni fəsildə hər vergi həsr olunmuş ayrıca fəsildə Vergi ödəyicisi adlı ayrı maddə var. Vergi tutma obyekti adlı başqa maddə var. Vergi dələqəsi adlı başqa maddə var. Və bütün vergilər üzrədə həmin maddələrdə bir-bir deyilir. Tağım ki, gəlir vergisində deyilir ki, bəli, vergi ödəyicisi adlı ayrıca maddə. Deyir ki, bu vergini ödəyən bunlardır. Ayrıca maddə var ki, vergi tutma Obyektdir. Orada deyir ki, obyekt budur. Amma bu, 1 faiz Yəni, bank hesabından naqaydada çıxarılan bu ə, vəsaitdən 1 faiz vergi məsələsi yalnız o qeyd olunan 220-ci maddədir. O da sadələşdirilmiş vergi üzrə vergi dərəcəsinə aid olan maddədir. Yəni, həmin ə, maddənin yerləşdiriləri li sadələşdirilmiş vergi əhslinin nə vergi ödəyicisi maddəsində, nə vergi tutma obyekti maddəsində bu verginin ödəyicisi, bu verginin xüsusi də obyekti nədir göstərilmir. Və buna görə də qeyd etdiyim kimi, yəni elə yenə də vergi məcəlləsinin 12-ci maddəsinə əsasən belə hesab edilməlidir ki, bu vergi ümumiyyətlə yoxdur. Yəni, qanunla müəyyən edilməyən verginin də bayaq qeyd etdiyim kimi ə, konstitusiyamıza əsasən belə vergi tutulabilməz. Digər tərəfdən, yenə də ə, ə, vergi məqəlləsinə baxsaq, yə, yəni vergi məqəlləsinin digər maddəsi, ə, vergi məqəlləsinin 150-ci maddəsinə də dəyişiklik edilib. Və həmin maddədə deyilir ki, bu vergi ödəmə mənbəyində tutulur bank tərəfindən. Yəni, bankdan pulu çarada bank tutur. Amma həmin o maddənin yerləşdiyi o həsildə, yəni bu 150-ci maddədən söhbət gedir, orada deyilir ki, bu yəni, ödəmə mənbəyində yalnız gəlir və mənfəət vergisi tutula bilər. Yəni, sadələşdirilmiş verginin ödəmə mənbəyində tutula bilməsi qanunla nəzərdə tutulmayıb. Amma bu öhdəlik də nədən bankların üzərinə qoyulur və bu da vergi məgəlləsinin özünə ziddi. Amma belə deyək, bu məsələləri hətta texniki saysaq belə, tutaq ki, indi yəni, e, bu layihəni hazırlayanlar bu məsələlərə diqqət verməyiblər. Amma bunun özü də qüsurdur. Yəni, e, diqqət verməmən nə deməkdir? Deməli, qanun kifayət kədər yaxşı səviyyədə hazırlanmayıb. Müvafiq ə, müzakirələr aparılmayıb. Ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, ictimaiyyətlə müzakirə edilməyən qanunun yaxşı keyfiyyəti ola bilməz. Ä, digər tərəfdən amma bütünlük bu ə, texniki, sırf belə deyə, de, hüquqi -hü -hü -hü -hü tərəfləri qoysaq ə, bir tərəfə bu bu vergi ədalətsizdir. Və ədalətsizdir deyəndə bunun Ə, mənəvi tərəfinə heç, mən demirəm, ha, yenə qanunu deyirəm. Yəni, ə, vergi məqəlləsinin üçüncü maddəsində deyilir ki, vergilər ümumi, bərabər və ədalətli olmalıdır. İndi gəlin, baxaq görək ki, bu vergi ədalətlidirmi? Bax, yenə qayıtdaq bizim konstitusiyamızda əsas qanunumuzdur. Konstitusiyaya görə Azərbaycanda naxt pulu buraxan qurum dövlətə məxsus olan Mərkəzi Bankdır. Yəni, Konstitusiyamızın 19-cu maddəsində bu qeyd olunur. Mərkəzi Bank da naxt pulu kimi verir? verir? Banklara. Bunu əvəzsiz verir? Yox. Mərkəzi Bank banklara verdiyi naxt pula görə haq tutur. Hazırda 1 faiz. Yəni, hər verdiyi naxt pullan, banklardan 1 faizdur. Banklar da öz növbəsində o pulu kimdən tutur? Öz müştərilərindən. Yəni, istənilən şəxs bankdan naxt pulu çıxaranda komission haqq ödəyir. Deməli, son nəticədə bu ödədiyimiz kimə çatır dövlətə. Dövlət tutur. İndi dövlət bir dəfə bizdən bu pulu tutur, istənilən ola. Və ikinci dəfə də tutur, yəni bir dəfə bunu ə, Mərkəzi Bank tutur bizdən, ikinci dəfə də tutur. Amma son nəticədə Mərkəzi Bankda, Vergilər Nazirliyi də bir şəxsin iki gibi yəni, dövlətin, yəni bizim üçün bunun fərqi yoxdur ki, istənə halda bu pulu bizdən tutan dövlət. Yəni, ə, əhalidən eyni şeyə görə iki dəfə tutulur. Digər tərəfdən də, birisi burada məsələnin etik tərəfi də var. Milli valyuta dövlətçilik atributlarından biridir. Yəni, dövlətimizin milli valyutanı bizə naqd verməyinə görə, və əsələn, bunu ver, ver, ver satır düzəlsində, yəni belə çıxar. Bu, mən hesab edirəm, qeyri-etikdir və unsuz da bugün Mərkəzi Bank heç nə ilə təmin edilməyən milli valyutanı, o qazanc əldə edir, yəni inflasiyadan qazanır. Digər məsələ, bu vergi diskriminasiyalı bir vergidir. Halbuki vergi məqəlləsinin yenə də üçüncü maddəsində deyilir ki, heç bir e, vergi, vergi ödəyəkiləri arasında fərq qoyaraq e, birini digərdə münasibətdə Diskriminasiya edə bilməz, amma bu vergi edir. Yə bu vergi adi vətəndaşdan tutulmayacaq, sahibkardan tutulacaq. Yəni, belə çıxır ki, yəni sahibkarlı, sahibkarlıq fəaliyyətini göstərdiyinə görə gəzalandırırlar. Amma heç kəs fikirləşməsin ki, bax, bunu sahibkardan tuturlar, bunun adi vətəndaşa aidiyyatı yoxdur var. Sahibkar da sadəcə satdığı əmlakı, yaxud işi bir kidmətin, qiymətini artıracaq da, onsuz da. Yəni, bu, onsuz da, yəni, son nəticədə əhalidəsi olunacaq. Sonra digər tərəfdən də vergi məqəlləsinin 3-5-ci maddəsində deyilir ki, heç kəsdən eyni vergi, eyni gəlirə görə iki dəfə tutulabilməz. Amma bu gəlir sözün əsl mənasında klasik iki qat vergi tutmadı. Çünki Iı, bu vergini mən bir də istəyirəm, xatırladığım ki, adını qoyublar, sadələşdirilmiş Ən. vergidir. Sadələşdirilmiş vergi tutağım, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan sahibkar, yəni fərdi sahibkar, yəni hüquqi -hü -hü -hü şəxs, o sadələşdirilmiş vergini onsuzda ödəyir. Əgər fəaliyyəti göstərirsə payitaqda 4 faizdir, regionlardadırsa 2 faizdir. Məli, bu sadələşdirilmiş vergini öz gəlirindən onsuz da bir dəfə verir. İndi o, yəni, gəlirini bankdan naxt çıxaranda belə çıxır ki, bir faizdə yenə də sadələşdirilmiş vergi verir. Məli, biz biz də burada görürük ki, sadələşdirilmiş vergi sahibkarlardan iki dəvə tutulur və bununla da vergi məgəlləsinin əsas prinsiplərindən biri o, pozulur və ən nəhayət bu verginin absurd olmasını, Tamamilə absurd bir şey olmasını hamıya göstərmək ki, bir şey deyəcəm. Ee, vergi məqəlləsinin, deməli, e, 219-cu maddəsində deyilir ki, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi mənfəət vergisinin ödəyicisi deyil. İndi təsavür edin ki, bir hüquqi hü hü şəxsdir, mənfəət vergisini ödəyən hüquqi şəxsdir. Biz də bilirik ki, vergi məgəlləsinə görə sadələşdirilmiş vergi də, e, mənfəət vergisinin dərəqəsi 20 faizdir. Deməli, təsəvvür edin ki, o həmin hüquqi şəxs il ərzində bunun gəliri olubdur 1 milyon, xərqi olubdur 9 min. Yəni, mənfəət 1 milyondan 9 minin çıxanda qalır 100 min. Bu, həmin o 100 minə görə 20 faiz, yəni 20 min. Dövlət bürgəsində vəsait ödəməlidir. Həmin o hüquqi şəxs neynə bilər indi? O gedə gəl, bank hesabından naqt şəkildə o 100 mini çıxaracaq. 100 mini çıxaracaq. Ondan avtomatik orada sadələşdirilmiş 1 faiz tutulacaq. Yəni, 1000 manat. 99 mini ondadır. İndi həmin hüquqi şəxsin tam əsası var ki, desin ki, mən 20 faizdir mənfəət vergisini ödəməyə cəminiyyət yəcək yaxıq. Qanun deyil, baxı ki, sadələşdirilmiş vergini ödəyən mənfəət vergisinin ödəyisi deyil. Yəni, bu, ə, təbii ki, bu layihəni hazırlayanlar məsələnin bu tərəfini düşünməyiblər. Düşünsəyələr, buna heç vaxt etməzlər. Amma bu faktın özü göstərir ki, bu vergi nə dərəcədə absurddur və ə, nə dərəcədə Bu e, verginin e, layihəyə daxil edənlər heç bir elmi, iqtisadi, hüquqi əsaslara öykənməyiblər. Hı. Məlumat kimi deyir ki, mən bütün bu dediklərimi Vergilər Nazirliyinə artıq müraciət edib bildirmişəm və Vergilər Nazirliyi bu məsələni həll etməsə, biz məcbur olacaq ki, Qansi Məhkəməsində çıxaq ki Konstitusiya Məhkəməsi daxil bu yəni vergi məcəlləsindən daxil edilən bu, yə, vergi daxil edilən, ə, bu ə, vergini qanunsuz elan etsin. Məhkəməyə gəlmişdir. Həm məcəllə sahibkarlar elə dolayısı ilə vergidən yayınmağa söygetməyəcək. Mən tutaq ki ə, hüquqi şəxs kimi vəsaiti çıxarmayacaq, ammasa fiziki şəxsə yönəldirib oradan vəsaiti mənimciyəcək və beləliklə o 1%-dən yayınacaq, 1% ödəməyəcək. A Hümmən bilmək lazımdır ki, vergi məgəlləsinə daxil edilən istənilən məhdudiyyət o vergi ödəyicisini yayınma üsullarını axtarmağa sövq edəcək. Məsələn ki, mən bir neçə gün əvvəl gördüm ki, Rusiyada hətta bizim bu vergi müzakirə edilir, amma ruslar deyirlər ki, biz Azərbaycanın tutduğu yoldan getməyəcəyik. Biz vergi ödüyü, ödəyəgisini stimullaşdıraqıyıq ki, o naqd yox, naqdsız qaydada etsin hesablaşmaları. Hı. Yəni, o ayətdə deyirlər, deyirlər, tutaqım ki, biz əlavə dəyər vergisini naqdsız hesablaşmalar üzrə azaldıraqıyıq ki, hamı ona üstünlüyü versin. Yəni, naqd alsam, tutaqım, bizdə vergi, əlavə dəyər vergisi 18%-dirsə, naqdsız alsam, tutaqım, bizdə eləyə bilərdirlər, 10 faiz. Yəni, mən daha çox qazanacağım deyə mən gedəcəm o yoldan edəcəm. Amma məhdudiyyətlər yolu ilə, ki, bax, bunu etmək olmaz, bunun çıxalında pul, hamı çalışacaq ki, ümumiyyətlə çalışsın ki, yəni bank hesabında pul, pulunu ümumiyyətlə taxlamasın və həmin o hüquqi -hü -hü -hü -hü şəxslərdə tutaqın bizdə bu günləri e, vergi məqəlləsi imkan verir ki, fiziki şəxs kimdənsə hədiyyə -hə alıbsa, hədiyənin məbləği e, min manatı ötmürsə, həmin hədiyə üzrə e, vergi yoxdur. Deməli, həmin hüquqi şəxs pulu sadəcə hansısa fiziki şəxslərinin adına kökülərək, o pulu naqt qaydada çıxarıb heç bir vergiyə gəlb edilməyəcək. Bu da əlbəttə, yəni, vergidən qayınmadır və bu halda da bu qarşıya qoyulan məqsədə dövlət çatmayacaq. Ekrem Bey, o həmin bayaq qeyd etdiyiniz nəqd hesablaşmalarla bağlı qanundadır, qəbul edilir. Bu qanunda o sistemunlaşdırıcı alları nəzərdə tutulur, yoxsa yox? Yox, çox da təəssüf ki, yox. Yəni, qeyd etdiyim ki, misal üçün, Rusiyada indi bu müzakirələr gedir və onlar məhz o yolu tutacaq. Amma bizdə konkret məhdudiyyətlər qoyulub. Yəni, ötən ilin sonunda qəbul edilən və bu ilin əvvəlindən güv Və o qanunda sadəkə deyilir ki, hüquqi şəxslər və ə, fərdi sahibkarlar, əgər onların illi dövrəsi 200 mindən çoxdursa, onlar ay ərzində ə, naxt qaydada maksimum 30 min, digər sahibkarlar və hüquqi şəxslər isə 15 min həddində ödənişlər edə bilərlər. Digər ə, ödənişlərini ə, ə, naxtsız qaydada etməlidirlər. Təbii, bu, məhdudiyyətdir. Yəni, dövlətin burada nə istədiyi anlaşılandır. Və ümumən istəyən bilək ki, həlbəttə naxtıqsa hesablaşmalara keçmək cəmiyyətimiz üçün, iqtisadiyyatımız üçün yaxşı haləlardır. Çünki, korrupsiyanın qarşısını alacaqdır. Yəni, geri şəffaflığı aradan qaldıracaq. Vergilərin yığılmasına kömələyəcək. Amma, Məhdudiyyətlər yolu ilə getdiyi üçün, bu günlər, əri ər, vergi məqəlləsi özlə, bundan əlavə orada hələ bəzi ödənişlər üçün hətta qeyd olunur qanunlar ki, onlar mütləq, naqsız gələk olsun. Yəni, bu məhdudiyyətləri görənlər sadəcə çalışacaqlar ki, misal üçün, əgər qanun deyirsə ki, əgər 200 min məsələsi var və s. onlar ya şirkətlərini böləcəklər, yəni tutaqımda, Hansı bir şirkətdə o ay ərzində 30 min yox, 100 min etmək istəyir. Yəni, naxt şəkildə ödən işlər. O sadəki biznesini böləcək bir neçə şirkət arasında və bunu edəcək və bunu əgər ağılı şəkildə etsə, tədbirli olsa, vergilər, vergi orqanı, Tək vaxt ona sübut edə bilməyəcək ki, sən vergidən qayınmaq üçün etmirsən bunu. Ə, amma stimulaşdırıcı hallar yoxdur. Stimulaşdırıcı hallar yoxdur. Yəni, həmin qanunda yəni, bir stimulaşdırıcı hal yoxdur ki, niyə vergi ödəyilgisi özü maraqlı olsun ki, mən naqtsız edim. Mən deyirəm, özdə kifayət olardı ki, elə bir dənə yasadılar ki, misal üçün əlavə dəyər vergisini ki, əgər ə, natsız qaydada mal alırsan, tutam, əlavə dəyər vergisi 18%-i yox, 10% olacaq. Hı -hı. Hamı gedib ə, kart vasitəsindən ödən işləri edəcəkdir ki, çox pul çıxmasında... Onda. Yer gəlmişə, xatırlayıram, mən bir neçə il bundan öncə ə, İranda olanda bizi aparan sürücü ə, kart vasitəsilə ə, benzin vurdu avtomobilinə və dedi ki, bu halda mənim 3-4% deyəsən, əlavə mənim xeyrim olur, ona görə həmişə bu qayda edirəm, nəqt isə edirəm. Özə də, bilirsiniz, yəni, bu, bu tamamilə düzgün yanaşmadır və İran bunu artıq göstəriyib, yəni Rusiyada indi bunu etməyə hazırlaşır. Özə də, biz yəni, demirik ki, bu qayda həmişəliyib belə qalsın. Yəni, insanlarımızı naqsız hesablaşmalara öyrəşdirəndən sonra, bir 5 ildən sonra naqsız hesablaşmalar üzrədə vergini yenə artırmaq olur. Amma bu halda artıq insanlarımız ne, neyə ki, qərb ölkələrində adət ediblər naqtsızsa və artıq bizdə də eyni qaydalanla gələcəyə sonra. Əkrəmə, qısa bir cavabda həm də ə, sahibkarlığın inkişafı bağlı məcəllənin sahibkarlığın inkişafına təsirini öyrənmək istidim. Hər bir sahibkarsız qeyd etdiyiniz kimi, investisiya yatıranda uzunmüddətli düşünür və düşünür ki, bu qaydalarla işləyəcəm. Yeni qəbul olmuş bu qaydalar ölkədə sahibkarlığın inkişafına nəzərəçə də töhfə verəcək. Baxır hansı sahədə? Mi Kənd təsarifatı sahəsində bəli, vergi məqəlləsində edilən dəyişikləri mən çox müsbət qiymətləndirirəm. Misal, üçün, kənd təsarifatı ə, mallarının ə, pərakəndə atışı üzrə əlavə dəyər vergisinin bazası azadılıb. Yəni, əgər, ə, əgər digər mallar üzrə əlavə dəyər vergisi o alış dəyərindən tutulursa, Kənd təsarifatı mallarından isə onu satan şəxsin aldığı qiymətinə, satdığı qiymət arasında ki, o fərqdən tutulacaq. Və bu da əlbəttə kənd təsarifatının inkişafı üçün yaxşıdır. Və yaxud da buğdadır, quşətidir, yəni bu kimi mallar ümumiyyətlə əlavə dəyər belə ilgisindən tamamilə azad olunur və mən bu addımı tamamilə düzgün hesab edirəm ki, ümumiyyət, Azərbaycanda kənd təsarifatını bu dəqiqə inkişaf etdirmək, Lazımdır. Amma digər məsələlərə gəldikdə ə, elə bir gitti dəyişikliklər yoxdur, yəni sahibkarlığın inkişafı üçün. Əlbəttə istisna etsək ki, bəli, mən bayaq dediyim kimi, yəni vergi amnistiyası olub və bunun özü müsbət attımdır. Çünki bəzi sahibkarlar var idi ki, Azərbaycanda onlar artıq o vergi borclarını ödəyə bilmədiyi üçün fikirləşirdi artıq. Mən ə, fəaliyyətimi saxlayayım mı? yoxsa davam edir. Məndə onun üzərindən o vergi borcu azalandan sonra bəli, bu sahibkarlar fəaliyyətini davam etdirə biləcəklər. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən, yəni sahibkarlar üçün birbaşa da vergi məgəlləsində müəyyən digər yəni, irəliləyişlər də var. E, Mərifləndirmə ilə bağlı hələ ki ciddi bir iş aparıldığını biz görmürük. E, ötən həftə, bir ötən ay də, e, bu ayın əvvəli e, Almaniya Beynəlxalq Əməkləşliq Cəmiyyəti jurnalistlər və yüqq jurnalistlər üçün müəyyən təlim keçirib və ümumiyyən sahibkarların edilən dəyişikliklərlə bağlı marifləndirilməsi üçün nə kimi tədbirlər görülməlidir? Biz hər hans sosial çarxı hazırda görməmişik və bilmirəm, aparılır bu işlər yoxsa? Mən yalnız Vergilər Nazirliyinin internet saytında görmüşəm, orada çox qısaca məlumatlar var amma vergilər və və eşitmişəm ki, Vergilər Nazirliyi bəzi regionlara gedir və müəyyən görüşlər keçirir. Amma bu bu yəni kifayət etmir. Biz yəni televiziyada, radioda, qəzetlərdə bunu görmürük. Yəni bu maarifləndirməni və ə, və bu da mənə əslində təəccübləndirmir. Yəni biz əgər deyiriksə ki, bu dəyişikliklər çox Qısa müddətdə hazırlanır və bəzi şeyləri, ümumiyyətlə, dərinlə əvkirləşməyiblər və bəlkə deyil vergi işçiləri, özləri bu dəyişiklərdən yalnız o qanun qəbul ediləndən sonra biliblər. Təbii hələ, onları, özləri hələ, hələ mariflənirlər Hı -hı. yəqin, amma belə olmalı deyil. Yəni, belə dəyişikləri vergi orqanı görə yəni, ilk növbədə özü daxildə müzakirə etməli idi. Sonra digər dövlət orqanları ilə, ictimaiyyətlə, sahibkarlarla ki, sonra bu qanunun qəbul ediləndə ən azı ümumi ə, bilgiləri olsun hamının. Amma təəssüf ki, bizdə bu belə deyil. Təşəkkür edirəm, Əkrəm məlum verişimizə qatıldığınız üçün. Buyur. Dövlət və vətəndaş arasında münasibətlərin tənzimlənməsi üçün vergi önəmli vasitələrdən biridir və vətəndaş əgər dövlətdə daha çox vergi ödəyəcəksə, eyni zamanda dövlətdən tələblər də artacaq. Və biz də gəlin həm vergi məcəlləmizi öyrənəyək, həm də digər qanunvericiliyimizlə bağlı məlumatlı olaq ki, dövlətlə münasibətlərimizdə hər hansı problem yaşamayaq. Sağ olun, növbət verilişlərdə görüşəmədək.